Minä niin tämän podcastin, tai oikeastaan keskustelun, katsotaan mikä tästä tulee. Aiheena on ekologinen näkökulma kielen ja kielen oppimiseen. Meitä on nyt tämän aiheen äärellä kaksi henkilöä. Minä olen Elina Tapio ja, ja minä olen Riikka Tumelius. Moi! Moi! Meillä molemmilla on taustalla tutkimusta kielen liittyen. Riikalla on nyt meneillään väitöskirjatutkimus jossa pohditaan kielen opettamisen teemoja ja siinä on ää, vahvasti huomioidaan n, niin nykyinen teknologisoitunut arki ää, ja itse tutkin viittomakielisten kuurojen englannin kielen käyttöä ja oppimista. Ja me molemmat ollaan koettu, että, että tämä nimenomainen lähestymistapa, eli ekologinen lähestymistapa kielen ja kielen oppimiseen on kuvannut kielen oppimista sellaisilla Tavoilla, jota aiemmat vanhemmat näkökulmat eivät ole, ei ole pystyneet tai eivät ole yltäneet sellaisen lähestymistapaan. Syitä on ollut meillä muun mm. muassa se, että ollaan molemmat haluttu huomioida kieleoppimisen keholliset ja visuaaliset resurssit. Sekä sen, että oppimista tapahtuu myös ja erityisesti ihan arkisissa toiminnoissa arjessa, ja eli haluttu huomioida niin sanotusti luokkahuoneen ulkopuolinen maailma. Ää, ollaan myös haluttu korostaa oppijoiden omaa aktiivista roolia siinä toiminnassa. Ja sille pitäisi antaa enemmän tilaajamahdollisuuksia. Sellaiset ajatukset on saanut meitä sitten tutustumaan ekologiseen näkökulmaan. Ja tota, meillä on tässä taustalla erityisesti Van 2004 julkaisema kirja, tämän näköinen. Tätä ollaan lueskeltu ja yritetty ymmärtää, ja, ja tässä kun keskustellaan, niin me ollaan tätä käytetty pohjana, varsinkin tätä johdantoa ja näitä alkulukuja. Aivan tässä näin. Me tehtiin tähän alkuun sellainen, että me haluttiin molemmat määritellä, että mitä meidän mielestä ekologinen näkökulma kieleen ja kielen oppimiseen tarkoittaa. Me tehtiin tämä sille, että me ei ollut nähty, Toistemme, toistemme määrittelyä vielä. Et että, katsotaanpa, että kuinka samanlaiset tai erilaiset määritelmät meillä on. Tuota, Riikka, kerropas, että miten sinä määrittelet ekologisen näkökulman kielen ja kielen oppimiseen Miten selität sen muille? No, tämä oli minun mielestä aika vaativa tehtävä tiivistää pieneen. Katsotaan, tämä on minun yritys. Mä lähtisin siitä, että kielen oppiminen on tämmöisen kieli- tai toimintaan osallistumista ylipäätään. Ja se on hyvin kokonaisvaltainen ilmiö. Eli aika monet näistä muista keskittyy, just mitä Elina sanoi, että ne ehkä jää vähän vajaiksi. Niin sitten se ekologisessa on ideana se, että huomioidaan ne meidän omat historiat, käsitykset, uskomukset, tämmöinen sisäinen maailma, tunne ja olotila mistä me ollaan tultu tähän tilanteeseen, ja ne vaikuttaa siihen meidän toimintaan hetkessä. Se on minusta hyvin vahvasti siellä ekologisessa näkemyksessä mukana. Mutta sitten tietenkin tämä fyysinen ympäristö, toisten toiminta ja yhteiskunnalliset ilmiöt myös. Että se on tämmöistä, kun fokkuuksessa on ihmisen, ihmisen toiminta, nähdään oppiminen toimintana, niin se antaa paljon vapauksia sitä tutkia ja analysoida. Tämä olisi minun lyhyt märittely. Haluatko joo. Elina sitten jatkaa? Joo, mä voisin tota, nytten huomaankin, että tässä on meillä eroa, jos, jos nappaat ton joo, verhon no, pois. että mitä olet <laughs> laittanut. No. Joo. Tota, mä taas Ajattelin tuossa, kun kirjoittelin, niin sitä, että kielenoppia tässä näkökulmassa nähdään toimijana luonnollisissa ympäristöissä tekemässä asioita neuvottelemassa, joka tarkoittaa, että siinä on vähän koko ajan semmoinen äh, hyvinkin vastavuoroinen toiminta, vastavuoroinen asioiden, esineiden, ympäristön, muiden toimijoiden kanssa eli oikein niin kuin vuoro vaikuttamassa ja, ja siinä toiminnassa käytetään kaikkia mahdollisia resursseja, jotta se toiminta etenee. Ja kun ihminen toimii, niin koko ajan ne, se resurssien määrä kasvaa koko ajan. Periaatteessa, että aina kun tekee jotain, niin huomaa taas miten se toiminta voi edetä ja kun on tehnyt jotain, niin sitten ne aiemmatkin toiminnat niin kasvattaa taas niitä mahdollisuuksia, että hoksaa lisää, että voikin tehdä näin ja näin ja näin. Kaikki liittyy kaikkeen, kaikkea voi tapahtua, joten tässä ekologisessa näkökulmassa ei yksinkertaisesti tai palastella asioita eikä pistetä palasia järjestyksiin. Eli Aika lailla myös, niin tota, mä tykkään hirveästi siitä metaforasta, jonka Van Lier on esittänyt. Eli kieleoppiminen on hyvin samanlaista kuin se, miten eläin oppii metsän. Se on tosi toimiva, että eläin tarkastelee ympäristöä koko ajan ja kokeilee ja mielessä on koko ajan, että mitä tällä ja tällä voi tehdä, että mitä puulla voi tehdä. Et, et jos ajattelee tätä näkökulmaa kielen oppimisen tai kielen opettamiseen, niin, ja vertaa sitä vähän siihen, että miten monesti kielen opetuksessa tulee itsekin toimittua, niin tekisin tämmöisen. tällä lailla selittäisin, että olisi vähän outoa, jos vietäisiin kettu luokkahuoneeseen. Ja Yhtenä päivänä käytä siellä läpi, että on nyt aiheena risut ja kannot, mutta sitten viikon päästä olisi vasta puut ja jyrsijät. Ja kettu olisi aika ulalla siinä ainakin viikon ajaa, että, että mitä mä eteen tiedoilla, tiedoilla, jotka vaan liittyy risuihin ja kantoihin. Mutta kielenopetus vähän toimii sillä tavalla. On esimerkin kautta mä halusin sen tuoda esille, että, että ekologinen näkökulma niin näkee, että kaikki vähän niin kuin lävähtää nokaa eteen kerralla. Myös siinä, kun ihminen toimii, oppii kieltä. Et, et ne, se ei ole sellainen systeemi, jossa mennään askel kerrallaan välttämättä. Hmm. Mut mä, mä huomaan hyvin erilaiset, ja jotenkin sille itsellä tuli heti, että oi, että sä oikeasti otat huomioon niin siis se, sen ajallisen ulottuvuuden tuossa ja yhteiskunnan ja muun. Että Mä selvästi menen niin hyvin siinä tilanteessa, jossa ollaan toiminnassa, että menin aika semmoiseen mm. tässä ja nyt. Mun mielestä nää kyllä täydentää aika hyvin toisiaan, koska se, että miten, tämä on itse aika hauska mm. yhteen sattumaan, että tämähän on ihan aika täydellinen slide aiheesta, että mitä, mitä kaikkea aihepiiriin kuuluu, että kysymys on jokaisesti sanoittu monimutkaisesta ilmiöstä. Ja tota, Ehkä sulla just oli se, keskittyminen tavallaan just siihen, siihen hetkelliseen prosessiin ja millä tavalla se oppiminen mm. tapahtuu. Sitten mä sijoitin sen prosessin siihen vähän laajempaan viitekehykseen vielä, joka on aina mukana siinä hetkessä, kun me toimitaan, että niitä ei voi oikein erottaa toisistaan. Mm. Ja näky, näkyhän se mun mielestä tässä sinullakin, sinullakin tässä, mutta et se on niinkö, no mä ehkä kirjoitin sen auki. Joo, tuohon, mikä sulla on sitten. Kyllä, kyllä. Toisella tavalla sanottuna. Joo, että jollakin lailla tässä voisi olla semmoista kehämäistä. Mm. Kehämäistäkin, että mä on siellä, kuvasin sitä, mitä siinä on tässä ja nyt, ja sitten se, että, että vaikka sanon, että kaikki liittyy kaikkeen, niin sä itse asiassa kerroit, että no, mitä se oikeasti tarkoittaa. Se kaikki liittyy kaikkeen, jos katsoo semmoisena niin kun, että mit, laajemmin, että mitä on menossa sillä, että mulla oli ehkä katse siellä metsän jossakin <lustotilä> nurkassa mm. ja sä katsoit sitten jo tota, Google Earthilla sitä tilannetta. Ja <lustotilä> <lustotilä> <lustilä> Totta. <lustilä> ehkä se. Tämä on ehkä se haaste, että mihinkä kohti sen katseen asettaa, kun lähtee oppimista miettimään. Että, että toisaalta yhtä aikaa pitäisi miettiä sitä, mikä on niin kuin hyvin niin kuin hetkellistä ja tilanteista. Mm. Ni, mistä mm. tässä kohta vähän myöhemmin kerrotaankin, mitä se vähän tarkoittaa ja sitten toisaalta ne, ne laajemmatkin viitekehykset vaikuttaa paljon siihen toimintaan, missä me ollaan, mitä me tehdään, miksi. Mm. Eli nyt varmaan tunnistaa, että tämä tulee tutkimuksen viitekehyksistä myös tämä ajattelu, mutta mä, millä, millä tavalla sitä toimintaa sitten lähtee palastelemaan ja analysoimaan. Eli nyt sitten voidaan siirtyä näihin käsitteisiin. Lähdetään pureutumaan neljään keskeiseen käsitteeseen, mitkä me valittiin sieltä Van Lirin 2004 kirjasta. Ja totta kai on paljon muitakin käsitteitä, jotka liittyy, liittyy aiheeseen. Mutta nämä on ehkä sellaisia, mitkä auttaa hahmottamaan sitä ekologista ajattelumallia, että pääsee kiinni mistä on kysymys. Ja nyt ensimmäisen käsitteen saakin esitellä Elina. Miten, miten toiminnan käsitettä käytetään ekologisissa kielenoppimisen viitekehyksissä? Joo, toiminta eli englanniksi activity käytetään tai action. Se on oikeastaan sen sijaan, että nähtävä kielenoppiminen tilanteena, jossa kielen oppian pää ottaa vastaan kieltä tai kielen osasia. Niin Kielensääntöjä ja sanoja niin kielen oppiminen nähdään siis ihan konkreettisesti ihan oikeasti toimintana ja sen vuoksi äm, jotkut tutkijat itsekin jossain määrin käyttää käsitettä, joka niin oikeasti niin on verbi, eli kieleillä minä kieleilen, he kieleilevät, englanninkielisestä languaging eli siinä oikeasti se, että ei sanota, että opitaan tai käytetään kieltä jotenkin että ne olisi niin kuin erikseen, vaan ihan puhutaan kieleilystä. Suomen kielellä oikein näppärästi kääntyy verviksi. Eli kielen oppiminen aktiivista toimintaa ympäristössä. Ja se ympäristö on, voi olla niin fyysistä, symbolista tai sosiaalista, sosiaalista. Fyysisessä, symbolisessa ja sosiaalisessa maailmassa tapahtuvaa toimintaa. Osallistumista. Ja just se, että siinä se on niin kuin osallistumista ja toimintaa, niin ei, ei siis, että kielen oppiminen ei ole semmoinen pelkästään pään sisäinen prosessi. Ähm, kokonaisvaltaisuus ehkä on tässä kaiken kaikkiaan, koska sitten kun ähm, oppiminen nähdään toimintana ympäristössä, niin silloinhan alkaa rajat hälveneen, että kun me toimitaan, niin ei silloin ole rajoja kielen ja ei-kielellisen välillä. Että on vaikea kuvitella, että olisi semmoista toimintaa joka olisi vaan, että on suomen kieli siinä jotenkin läsnä, koska maailma on niin monikielinen, että heti jos ajatellaan esimerkiksi nyt tämän dian, kun tässä läväytin ja jotain, niin tässä saman tien kielen rajat tota, hämär, hämärtyy ja, et, et, et, et, vois, Voi ehkä nimetä, että tässä on englantia ja suomea, mutta jos, heti kun mä sanon vaikka, että, että niin tuo termi tuossa languaging niin heti alkaa miettiä, no, mitä kieltä se on. Sellaiset tutkijat kuin Lantolf ja Pavlenko, jotka sosiokulttuurisen näkemyksen vahvoja edustajia ja tähän sanottakoon, että sosiokulttuurinen näkemys kieleen ja kieleoppimiseen oppimiseen ja ekologinen näkemys on hyvin lähellä toisiaan. Monesti ihmiset sanookin, että ekologinen ja sosiokulttuurinen näkökulma kieleen ja oppimiseen. Mut tää Lantolf ja Pavlenko ne painottaa sitä, että ja että oppia on paljon muutakin kuin vain semmoinen kone, joka prosessoi saavansa kielellistä syötöstä ja sitten jossain vaiheessa itse alkaa tuottamaankin ehkä kieltä tämä kone. Että he korostaa sitä, että oppija on toimia, toimia aina tietyssä tilanteessa pyrkimässä osaksi toimintaa, yhteisöön tai jotain verkostoon. Ja sillä toimijalla on myös se henkilökohtainen historia. Tausta toiminnasta ja kokemuksista, jotka vaikuttaa siihen oppimistilanteeseen. Eli tämmöinen on tämä toiminnan osuus tässä näkökulmassa. Kun puhutaan toiminnasta ja toimintatarjoumista, oppimisen tarjoumista, eli minkälaisia asioita opitaan ja voidaan hyödyntää ympäristössä, niin tämä on alun perin tullut tällaiset henkilöltä kuin Gibson vuonna 1979 on kirjoittanut oikeastaan ekologiaan liittyen ja eläimen toimintaa toiminnan kautta tämän affordanssin käsitteen muodostanut. Eli hän puhuu eläimistä, tämä sopii hyvin tähän metsä mikä aikaisemmin tuli jo esille. Niin eläin havaitsee ympäristössään olevia mahdollisuuksia toiminnalle ja tavallaan siitä toimijasta, katsojasta, riippuen ne affordansit on erilaisia, me hahmotetaan ympäristöä eri tavalla. Ja sen takia se tarjoama ei olekaan ympäristön ominaisuus sinällään. Et se puu tarkoittaa ketulle ihan eri asiaa kuin vaikka linnulle. Ja entä millä tavalla, millä tavalla vaikka karhu näkee puun? Ja onko se puu kaatunut sinne maahan? Onko se laho, lahoamassa, joka sitten luo erilaisia tarjoimia? linnuille ja hyönteisille ja niille karhuille, vai onko se elävä puu, jonne voi kiivetä, jonne voi mennä turvaan. Tai sitten ihminen, joka kävelee metsässä. Onko ne, voiko niitä puita halata, tuoko ne energiaa vai onko ne tukkipuita, jotka katkotaan ja niistä rakennetaan taloja. Eli se tarjoama tapahtuu aina siinä sen toimijan ja ympäristön suhteessa. Mikä, mikä meillä on, Mitä asioita me tehdään siinä toiminnassa ja minkälaisia me huomataan siinä ympäristössä ja muiden toiminnassa tämmöisiä mahdollisuuksia, mitä me kyetään sitten hyödyntämään tai sitten ei. Ja tässä kohti mun mielestä tulee sellainen luovuus mukaan, mitä tarvitaan paljon kielen kanssa ja kielen oppimisen kanssa, että mitä avoimemmin pystyy katsomaan sitä maailmaa ja ympäröivää vuorovaikutusta ja toimintaa, niin sen enemmän me nähdään niitä tarjoumia. Erilaiset asiat voi toimia vuorovaikutuksen tarjoumina. Ja tähän liittyy myös tämmöinen niin kieli, kielikäsitys, Tosiaan, että onko, rajo, rajoitetaanko me katsettavaan siihen puhuttuun kieleen, vai osataanko hyödyntää ja nähdä se kieli paljon laajempana, jossa on visuaalisia elementtejä, kehollisia elementtejä. Ja ja myös se ympäristö voi olla hyvin kiinteä osa, tai onkin kiinteä osa sitä vuorovaikutusta ja merkitysten luomista. Joo. No sitten toisaalta, jos mä otan vielä tuon tavallaan kääntö, kolikon kääntöpuolen, jos puhutaan tarjoamista, niin toki meidän ympäristö asettaa myös rajoitteita sille toiminnalle. Ja sitten kun miettii oppimista, niin täytyy miettiä sitä kokonaisuutta, että et se on aina ihmisestä riippuen tosiaan siinä suhteessa, onko joku asia tarjouma vai nähdäänkö se rajoitteena, joka estää toimintaa. Tai sitten jos me ollaan ympäristössä, millä tavalla se ympäristö vaikuttaa siihen toiminnan mahdollisuuksiin. Ja jos nyt oppimisesta puhutaan, niin voi pohtia, että minkälaista toimintaa mahdollistaa tämä webinaari. Me ollaan etäyhteydellä toisimme eri tilassa. Entä jos me ollaan tässä tilassa jossain luokkahuoneessa, Minkälaista toimintaa me voitaisiin hyödyntää enemmän sitä fyysistä, yhteistä jaettua tilaa. Tai jos me ollaan kahvilassa, sillä me ei pysty tämmöistä podcastia tekemään, siellä olisi niin paljon taustamelua, että pitäisi olla hyvin erilaiset mikrofonit, että saadaan blokattua muut äänet ulos. Mm -hmm. Niin kuin sanoin siinä aiemmin sinä aktiivinen toiminta, niin, niin tota... Se ei ole tietenkään itsestäänselvyys, just se aktiivisena toimiminen toimijuus, itsessään se määritellään ihmisen mahdollisuutena aloittaa, jatkaa tai lopettaa toimintaa. Tuossa ehkä meidän kuvien alle jää tuo Ahernin määrittely, the socioculturally mediated capacity to act, eli sosiokulttuurisesti välittynyt mahdollisuus toimia. Eli se, se niin oikein korostaa sitä, että siinä on myös sitten niin muilla ihmisillä osasensa, että, se, niin kun, että koenko, että minulla on toimijuutta ja onko minulla oikeasti sitä toimijuutta, niin se liittyy kaikkeen siihen, mitä olen aikaisemmin tehnyt ja miten muiden ihmisten kanssa mun toiminta on siinä tilanteessa ja ollut sitä ennen. Ja toimijuutta siis mahdollisuutta toimia, eli toimijuutta voi jakaa ja sitä voi vahvistaa niin, niille, joilla sitä ei ole, mutta sitä toimijuutta voi muilta myös ottaa pois. Ja sitten just tuo toimijuus ja tarjoama liittyy vahvasti toisiinsa. Et jos ei kykene huomaamaan, että ympäristössä on niitä tarjoamia, joihin voi tarttua ja käytännössä sen että jatkaa sitä toimintaa ympäristössä, niin silloin minulla ei ole toimijuutta. Et jos tuota metsän vielä jatkan, niin kuin aikaisemmin sanoin, että, että jos edessä on kivi, niin se, jotta mä voin käyttää sen antaman potentiaali niin mun pitää ymmärtää, että mitä kaikkea mä voin sen kiveen kanssa tehdä, että voin kiivetä sen päälle istumaan, seisomaan ja nähdä ehkä kauemmas. Ähm. Mutta sitten jos mennään nyt pois sieltä metsästä ja niin kielenoppimistilanteeseen tai kielen käyttötilanteeseen, niin että et jos mä oon vaikka ravintolassa jossain toisessa maassa ja en oo välttämättä niin ihan koe hirveen hyvin sitä kieltä mitä siellä käytetään, että mä sillä kielellisellä materiaalilla tuu hirveän hyvin toimeen, niin mä voin siellä ravintolassa nään ympärillä ihmisiä ja jollakin on siellä viinilasi ja mä voin osoittaa sitä lasia ja edelleen ja ilmeellä viestiä tarjoilijalle, että mulle sitä samaa kiitos. Eli tota, toi ympäristön ne konkreettiset asiat voi antaa sitä mahdollisuuksia siihen, että mulla on toimijuutta. mutta mun pitää huomata ne, että tuolla on tarjouma, tarjouma, tarjouma. voin käyttää vaikka sitä äm, ruokalistaa tai juomalistaa ja sieltä osoittaa. Mut nämä kaikki pitää niinku mun hoksata siinä ympäristössä, jotta mä pääsen tekemään sitä, mitä mä haluan, että mulla on silloin mulla on enemmän toimijuutta. Mutta niin kuin sanoit, niin siihen hyvin vahvasti kyllä liittyy se, missä me ollaan, se tilanne tässä ja nyt, nyt päästään siihen, mitä ihan alussa jo mainittiin tästä toiminnan tila tilanteisuudesta. Eli tilanteisuus on hyvin pitkälti mikä on tuolla tullut meillä jo esiin monissa näissä aikaisemmissa termeissä. Eli oppiminen on sitä oppijan toimintaa ympäristössä, missä me ollaan tässä ja nyt. Se ei ole kielivuorovaikutus, vuoro, se ei ole mikään irrallinen kokonaisuus sitä toiminnasta, vaan se on hyvin kiinteä. Niitä ei, ei voi erottaa toisistaan. Ja nyt tämä sosio- kulttuurinen mikä Elinäkin mainitsit tuossa äsken terminä, niin on monesti käytetään en ekologisen kielen oppimisen yhteydessä sosio kulttuurista sanaa, missä nähdään oppiminen sosiaalisena ilmiönä. Eli vaikka me oltais yksin, niin me ollaan kuitenkin ihmisiä ja me voidaan vuorovaikutuksessa johonkin. Monesti meillä on vuorovaikutus toinen ihminen. Ja siinä hetkessä, miten me toimitaan, niin ne se ympäröivä fyysinen tila, ne muut ihmiset, ne vaikuttaa siihen mihin me pystytään, minkälaista toimijuutta me pystytään siinä ottamaan. Ja monesti unohtuu se, että myös tämmöinen verkkovälitteinen toiminta, sekin aina tapahtuu aina jossain. Jossain fyysisessä tilassa, fyysisessä paikassa. Me ollaan Elinan kanssa nyt eri puolilla Suomea. Me kohdataan verkossa, mutta silti meillä on oma fyysinen ympäristö. <tos> ja semmoinen elämä, joka ehkä elämän äänet kuuluu tähänkin, mm. tähänkin podcastiin mahdollisesti. Mutta tota, sitten me tallennetaan, tämä tämä tallenne jää sinne verkkoon, mutta siinä hetkessä, kun tätä kuunnellaan, niin kuuntelija on jossain. Kuunteleeko autossa? Onko linja-autossa omassa kotona? Lähteekö kävelylenkille? Se vaikuttaa siihen, että millä tavalla Minkälainen se on se kuuntelukokemus, mitä, mitä pystyy, haluatko tehdä muistiinpanoja samalla vai, vai keskittyykö sitten muulla tavalla asiaan. No joo, eli tota, nyt käyty nuo neljä keskeistä käsitettä, jotka me tuosta poimittiin. Siinä taitaa olla taas meidän kuvien alla, lukee neljä teetä. Itse asiassa me oltaisiin voitu tehdä semmoinen neljän teen. Tota, Podcast. Toimintatarjoama, toimijuustilanteisuus. Ähm, nämä on näitä tärkeimpiä teemoja, mutta tähän loppuun vielä haluttaisiin tuoda esille se, että, että huomaatte varmaan tämän multimodalisen näkökulman kytkös. Et koko ajan niin kun näissä, mitä ollaan näidenkin käsitteiden käyty esille, niin on se, että ei ole sellaista kiellinen ei-kielellinen ei jako, jakoa tai muuta, vaan koko ajan tuodaan esille sitä, että, että kun, kun ollaan, ajatellaan sitä toimintaa kokonaisvaltaisesti, niin siinä on koko ajan ihmisillä muutkin, muutkin kommunikonin kanavat mukana, josta te olette varmaan, ketkä tämä nyt kuuntelee, katselee, niin muissa konteksteissa sitten lukeneet tai kuuleet, ilmeet, eleet. Kehon asento kaikki millä tavalla me viestämme merkityksiä. Ja sehän on meille viittomakieliala ihmisille, se on erittäin luonnollinen asia, että viittomakieli ei ole irrallinen kokonaisuus esimerkiksi eleistä, osoitukset, ilmeet, miten ne liittyy viittomakieleen tai, äh, tai ihan sitä konkreettista fyysisestä ympäristöstä ei voi erottaa kieltä erikseen osoitukset jälleen kerran esimerkkinä ja sitten myös se, että suomalainen viittomakieli ei ole irrallinen kokonaisuus puhutuista kielistä. Ja se tulee esille esimerkiksi huuliossa ja kusten osalta sormittamisessa rajat on tosi häilyviä. Ja sama tutkimus tuo esille kyllä puhuttujen kieltenkin puolella, mutta jotenkin niin kuin viitottujen kielten puolella, niin ekologinen näkökulma on niin kuin aivan sellainen, että hei, tämä sopii tähän älyttömän hyvin. Ei tarvii olla sellainen olo, että kielen oppimisen käsitys on luotu nyt puhuttuja ja kirjoitettuja kieliä varten, vaan jotenkin, jotenkin on sellainen, että hei, näähän niin kuin sopii yhteen tosi hyvin. Meillä on tulossa sitten toinenkin osa. Ja siinä, siinä kun, kuten aiemmin sanoin, sanoin että mä ja Riikka ollaan valittu ekologinen näkökulma tutkimukseen ja opetukseen perustaksi sen takia, kun ne aiemmat käsitykset on tuntunut riittämättömiltä, niin siinä toisessa osassa vähän käydään läpi sitten niitä muita käsityksiä, koska niihin törmää koko ajan ja ne tulee niin kuin itselläkin jotenkin automaattisesti, koska me ollaan totuttu opettamaan kieltä tietyllä tavalla.